ברוכים השווים. נפתור עכשיו עוד מספר שאלות בנושא יתרון מכני. בסרטון הזה נעסוך בגלגלות שמעבוד סוג אחר של מכונה פשוטה. עסקנו בעבר בגלגלות, אך אתה נשתדל להבין מהו היתרון המכני המושג במכונות האלו. בואו נתחיל עם גלגלת פשוטה. זאת התקרה, כאן למעלה. אני לא יודע איך קוראים לה הזה בגלגלת, כדי שנלמד את זה. בואו נגיד שיש לי דרכה עובר החבל, ושהיא מסתובבת כך שהחבל יכול לעבור דרכה מבלי שהתפתח שם חיכוך. אז בואו נגיד שיש לנו חבל שעובר דרך הדיסקה. זה החבל. בקצה הזה יש לנו משקולת שמשקלה עשרה ניוטון, ואני אמשוך בקצה הזה כדי להרים אותה. השאלה היא, מהו היתרון המכני, של המערכת. באיזה כוח שאלי למשוך כלפי מטה על מנת להרים את המשקולת בת העשרה ניוטון כך שאני אעיצר כוח של עשרה ניוטון כלפי מעלה. بكل המקרים עם גלגלות, אני לא יודע אם ספרי הלימוד עוסקים בכך, אך זאת הדרך אני חושב על זה, כי לא צריך לזכור נוסחאות. אני חושב בעצם מה קורה לאורחים של החבל, או מהו המרחק הכולל שעובר הגוף אותו להזיז. אם יודעים את המרחק שהוא נע, כנגד המרחק שלנו למשוך, זה נותן לנו את היתרון המכני. במקרה הזה, אם עליי להחזיק את החבל בנקודה הזאת, ואם עליי למשוך אותו כלפי מטה עשרה מטר, או מרחק אחר כלשהו, מה קורה בצד הזה? המשקולת הזאת תעלה בדיוק את אותו מרחק. כמה שאני אמשוך? אם אני אמשוך מטר אחד כלפי מטה, המשקולת תעלה גם מטר. כך שהמרחק שאני מושך כאן, שקול למרחק שהיא נמשכת מעלה בקצה השני, כאן. מכיוון שאנחנו יודעים שהעבודה מושקעת צריכה להיות שווה לעבודה מופקת, גם הכוח בו אני מושך מטה צריך להיות שווה לכוח או למתיחות של החבל המושך כאן מעלה. כשלמדנו בקשר ל למתיחות בחבל ראינו שהמתיחות היא קבועה. אני מותח את החבל כשאני מושך כאן וזה אותו כוח מושך או, או מתיחות על המשקולת. זאת אם כן, מכונה לא כל כך מעניינת. כל מה שהיא עושה, למשוך מטה בכוח של עשרה ניוטון, וזה ימשוך מעלה עם כוח של עשרה ניוטון, כך שהיתרון המכני הוא אחד. בעצם אין יתרון מכני ממשי, למרות שהגלגלת יכולה להועיל, ייתכן שיותר קל לי למשוך מטה למשוך למעלה, נוח למשוך כאן במקום, כאילו לגשת לזה במקום בו יכול להגיע, ואז הגוף יעלה כמו הדגל בתורן או משהו כזה. כלומר, היא יכולה להועיל גם אם היתרון המכני שווה רק לאחת. בואו גלגלות ביתרון גדול מאחת. בואו נגיד שכאן למעלה יש לי עדיין את גלגלת המחוברת לתקרא. אני אצייר אותה שוב. אבל הפעם אני אוסיף שינוי קטן. יש לי גלגלת נוספת כאן. אני אצייר את הגלגלת הנוספת כאן למטה. נראה אם אני אצליח אה, שנייה. זאת הגלגלת הנוספת שלנו. אה, כאן. אני אראה אם אני החבל בצורה נכונה. אה, החבל מתחיל כאן, ונמשך מעלה בצורה כזאת, ואז הוא חוזר בירידה, עובר דרך הגלגלת השנייה, והקצה הזה מחובר לתקרה. המשכולת מחוברת לגלגלת השנייה. אז נגיד שזאת משקולת, שמשקלה 10 ניוטון, למרות שזה לא כל כך משנה מהמשקלה, ובואו נחשב את היתרון של המערכת. נחזור לאותה שאלה, וזאת השאלה שעליכם בעצם תמיד לשאול את עצמכם. אם אני אחזיק בנקודה מסוימת בחבל הזה, והמשוך אותו 2 מטר כלפי מטה, בואו נראה, אני מושך בנקודה הזאת 2 מטר כלפי מטה, מה בעצם קורה לחבל? כל הנקודה בחבל תזוז 2 מטר ימינה. <חב> אני חושב שאתם יכולים לראות את זה כך, אם אתם רואים שהתנועה ימינה. אם החבל הזה מתקצר בשני מטר, מה קורה לאורך של החבל הזה? כאן. טוב, כל החלק הזה גם מתקצר בשני מטר. נכון? החלק הזה כולו כאן. אבל החלק הזה של החבל... Uh, הוא מתחלק בין הצד הזה, אני אצייר את זה בצבע אחר, בין הצד הזה לבין הצד הזה. על כן, אם אני מקצר את החלק הזה, ברור שהחבל עובר דרך שתי הגלגלות, אבל אם אני לוקח את הצד הזה של החבל ואני מושך שני מטר כלפי מטה, מה קורה? החבל הזה יתקצר במטר אחד, נכון? החבל הזה יתקצר ב... מتر אחד. גם החלק הזה יתקצר במeter אחד, ואורח של הצד הזה יתקצר במeter אחד. איך אני יודע את זה? זה כל חבל אחד. ועם חבל הזמית, החלק הזה יתקצר במeter אחד, וגם החלק הזה יתקצר במeter אחד. הגיונישי, כל אסף יתקצר ביחד בשני מטרים. מה שחשוב לאמין, זה אחד, הזאת תעלה רק מטר אחד. כי אני ממשיך את החבל לשני מטרים כל פעם, מה שכולת אולה רק מטר אחד. אז מה העבודה שאני אעשה? אנחנו יודעים שהעבודה מושקעת שווה לעבודה מופקת, ואנחנו יודעים מה עבודה מופקת. העבודה מופקת שווה לכוח בו המכונה הזאת מושכת כלפי מעלה, עשרה ניוטון, עשרה ניוטון כפול מרחק הפעולה של הכוח המושך, כלומר כפול מטר אחד. למה סימנתי? מה זה פה? שנייה. צריך לכתוב M, לא F, מטרים, לא F, לא רגליים. אה, לא טוב מה שעשיתי. שנייה, בונת הקנ, זה לאו לא מובלבל, אנחנו נשרים ממטרים וסנטימטרים, ולאוים רגללים ומיילים וכאלה. אז אسرה ניוטון כפול מטר שווה לא אسرה ג'אול. וזו צריך להיות שווה לא עבודה משכחת, נכון? הקנ גם עבודה משכחת שווה לא אسرה ג'אול. אני יודע לאיזה מרחק משחטיק משכתי 2 מטר כלפי מטה, משכתי 2 מטר כלפי מטה וזה צריך להיות שווה לכוח כפול הדרך. הכוח הוא הנעלם שלי כפול הדרך שישני מטר, זה שווה לעשרת שלадц TOM אני חלק שני אגפים ב-2, אז הכוח perlu משכתי כלפי הוא 5 נaultון תכון? משכתי 5 נgs לאורך 2 נ וזה משך למעלה משקולת של 10 נותון לאורך מטר 1 כוח כפול דרך שווה לכוח כפול דרך מה היה כוח הכלת? כוח הכלת הוא 5 נותון וכוח הפלט של מכונה הוא 10 נותון היתרון המכני שווה לפלט חלקי הכלט. כלומר, יתרון המכני שווה לכוח הפלט חלקי כוח הכלט, כלומר, 10 חלקי 5, שזה 2. זה הגיוני, כאלה למשוך מרחק כפול, כדי שהמשקולת תעלה חצי מרחק. אז עכשיו, שהבנו את זה, בואו נפתור אה, שאלה נוספת, גם בנושא יתרון מכני. אה, בואו נחזור למכשיר פשוט שאיתו עבדנו כבר זמן רב. בואו נגיד שיש לי מישור משופע. גם המישור המשופע הוא מכונה פשוטה. זה ילקח לי זמן לקבל את זה, אבל המישור המשופע הוא מכונה. בואו נראה. למה המישור המשופע הוא מכונה? בגלל שיש לו יתרון מכני. יש לי את המישור הזה. זווית של 30 מעלות, ונקרא למערכת הזה המרחק הזה נקרא די. מהי ההמרחק הזה? ויה יהיה... זה קני די כפול סינוס שלושים. נForgotים שסינוס שלושים שווה לחצי, לכן זה יהיה חצי די. אולי כדאי יש לך חזרה קצת על trigonometry אם זה לא נישמאל לכם מוקדם. אם אני לוקח גוף תיבה, בואו נניח ש-שאין חיקוח, לא ניתן עכשיו בקורה נורמלי, ובקור יותר. אם יש לי תיבה ואני דוחף אותה בקורה מסויים במעלה מדרון. עד למעלה. מה הייתרון המכני של המערכת הזאת? כשהתייבה נאוצת כאן למעלה, אנחנו יודעים מה הפוטנציאלית שלה. האנרגיה הפוטנציאלית שלה היא משקל תיבה. פ suppress נגיד שמשקל התיבה הוא 10 ניוטון. האנרגיה פוטנציאלית בנקודה הזאת שווה ל-10 ניוטון כפול הגובה. האנרגיה הפוטנציאלית בנקודה הזאת שווה ל-10 ניוטון כפול הגובה, שזה יוצא לנו חמישה ג'וול, נכון? כי הגובה היה חצי מטר, וזה שווה לכמות העבודה שצריך להשקיע במערכת הזאת, כדי להגיע למצב הזה, כדי להביא אותו לגובה הזה. אנחנו יודעים שלנו להשקיע עבודה של חמישה ג'אוול, כדי להביא את הטבעה לנקודה הזאת. איזה כוח עליי להפעיל? הכוח הזה, כוח הכלת, כפול המרחק הזה, סליחה, זה לא, זה לא חמישה ג'אוול, זה עשר כפול חצי D ג'אוול, זה חמישה D ג'אוול. נכון? אלה לא יחידות. עשר ניטון כפול הגובה שהוא חצי D, זה חמישה D ג'אוול. אז סליחה שבלבלתי אתכם. אה, הכוח בואו אני דוחף כאן כפול למרחק, צריך להיות שווה ל-5D ג'אוול. השתמשתי במרחק D, כי משתנה כל הזמן, אז זה מה שאנחנו מקבלים. מה מקבלים כשמחלקים את שני אגפים ב-D? כוח הכלט שווה ל-5 ניוטון. אני מחלק את שני אגפים ב-D מטרים. הפעלתי כוח של 5 ניוטון, וזה אפשר לי להעלות גוף שמשקלו 10 ניוטון. מהו היתרון כוח 10 ניוטון, חלקי כוח הכלט שהוא 5 ניוטון. נכון? אנחנו מחלקים פלט בכלט. 10 חלקי 5, והיתרון המכני הוא 2.